так підготовка віконного прийому до утеплення ППС після класичного вставлення піна гіпсова штукатурка без демонтажу вікна Марія там немає нічого такого складного дивиться десь ну з кінця 90 там 98 й рік да ми взагалі не робили теплого монтажу який придумав потім якийсь там блогер Терехов Олександров ось його тоді ще не було він канал навів і ми тоді спокійненько робили ось так в нас був прийом ми робили утеплення робили чверть 40 мм. І в цю чверть ми потім ставили вікно. І для того, щоб покращити цей вузел, то ми утеплювали відкоси 20-30 мм екструдованого пінополістиролу. Ну, 20-30, тому що монтаж був краще, гірше, там товщина монтажної, шваз монтажною піною там, і так далі. І це було вже добре. Так взагалі мало хто робив розумієте ось і воно працювало дуже багато років а але десь так з 2008-10 року коли знову підвищили нормативи по тепло опіру то тоді тільки-тільки з'явилося оце питання як полипшити цей вузол. і ось тоді оцей от блогер котрий всіх вже задовбав придумав робити теплий контур по вікну 30 мм і робити утеплення від коса вже 50 мм. І для цього чверть робили 70 мм. Зрозуміло, але якщо ви поставили вікно по ДСТУ, згідно ДСТУ, зробіть утеплення від косів. Іноді, коли ми робимо реконструкцію або ремонт, ми навіть вклеювали 10 міліметрів екстрадованого пінополістиролу. Тому що це все одно краще, ніж його відсутність. ЕППС, я нагадаю, пара не проникне. А в нас оцей вузол, він холодний, тому що промерзання йде по кричайшому путі. І тому виходить так, що коли пар попадає в цю зону, в нас може бути конденсат. А ЕППС пар не пропускає тому там цього конденсату нема це все одно краще тому не, не, не треба дуже так як це сказати сумувати от робіть утеплення від косів і нічого страшного нема слідкуйте за тим щоб ось тут не було пустоти тобто не жалкуйте клею гарно клейте, царапити екстрадований пінополістирол теж дивна технологія котру теж вигадав інший інженер-будівельник звуть його Олександр Василович Терхов а зараз це стало вже класикою ось